الحمد للہ رب العالمین وصلاۃ وسلام عالیٰ سید الامبیا ایولمرسلیم سمبل سمبل پچھلے ختم کر سید الامبیا ایولمرسلیم وعلى و صحاب ہی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 واشکروا لي ولا تغفرون آمن بالله صدق الله مولانا العظيم ان الله وملايكته يصلون على النبي قولوا اللهم صل على محمد قولوا يا ايها الذين امنوا عليه وسلموا تسليما السلات يا علیک سید رسول اللہ ولی و صحابیہ سید یا حبیب اللہ السلات وسلام علیک يا رحمتہ اللہ عالمن علیٰ و صحابیہ سید یا محبوب رب العالمین مولا صلی وسلم دا امن ابدا علیٰ حبیبی کا خیر الخلی کلمی ترجا الزیۃ الجا حول من الاحوال مکمی مولا صلی وسلم دا امن ابدا الٰ حبیبی کا خیر الخلقی کلمی محمد السد القونین وصقلین و من قین بن من بین ومن اعظمی وسلم دا ابدا على حبیبی کا خیر الخلی کل ہیبی کریمہ <تصحیح> ببخشائے برہ الما کے ہستم اسیر کمند ہوا ندار مغیرس تو فریاد رس تو سیا خطا بخشو بس نگاہ دار مارا زراح خطا خطا در گزارو ثوابم ڈما عزیزان محترم اللہ جل ہو کے حمد و ثانہ اور تمام بڑائیاں تمام شانیں اور تمام تعریفیں اس خالق کائنات کی اس پرورد عالم کی کہ جو خالق جن و بشر ہے جو خالق شجر و حاجر ہے جو خالق بحر و بر ہے اور اس کے بعد درود و سلام کے گلدستے آقا کریم علیہ و سلام کی بارگاہ میں ب نذرانۂ عقیدت کہ جن کی عظیم ہستی کی وجہ سے آج ہمارے گناہ جو گئے وہ اللہ رب العزت نے چھپائے ہوئے ہیں اور اپنی رحمتیں اور اپنی نعمتیں برابر ہمارے اوپر نازل فرما رہا ہے عزیز محترم سفر المظفر کا مہینہ ہے یہ مہینہ جس میں کثیر تعداد میں اولیاء کرام کے عرس مبارک ہوتے ہیں اور اس مہینہ کے بارے میں جو عوام الناس میں باتیں ہوتی ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے منحوس ہوتا ہے اس مہینے میں کوئی خوشی نہیں کرنی چاہیے سفر نہیں کرنا چاہیے شادیاں نہیں کرنی چاہیے اس مہینے میں آسمان سے بلائیں اترتی ہیں یہ ساری باتیں جو ہیں یہ من کھڑتا ہے ان کا شریعت سے قرآن مجید سے احادیث مبارکہ سے اقوال صحابہ سے اور آئی میں کی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے مطلب سارے مہینے اللہ کے ہیں سارے مہینے اللہ کے ہیں اور یہ مہینہ خاص کر ان لوگوں کے لیے بڑا بابرکت ہوتا ہے جو مرشد والے ہیں جن کے اوپر ان کے سائیوں کا ہاتھ ہے کیونکہ اس مہینے میں کافی بزرگان دین کے عرصے مبارک ہوتے ہیں اور سب سے بڑا نام جو ہے جو پوری دنیا میں بچتا ہے حضرت شیخ علی بن عثمان المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا عرصے مبارک ہے اس کے بعد کافی سارے علماء اولیاء کرام کے عرس جو ہیں اس مہینے میں آتے ہیں تو اس مہینے کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا سوچنا یہ شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ ساری جہالت کی باتیں ہیں اس مہینے میں خوشی بھی کریں سفر بھی کریں جو عام مہینوں میں دوسرے مہینوں میں آپ کرتے ہیں وہ اس مہینے میں بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی ممانعت کوئی قباحت نہیں ہے تو خیر اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ فض قرونی از قرگم وش ولا تقفرو کہ تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا تو یہ آیہ مبارکہ کا ترجمہ جو ہے اس سے ہمیں شان اولیاء معلوم ہوتی ہے کہ فض قرونی از قرکم کہ تم میرا ذکر کرو اور رب فرماتا ہے کہ بدلے میں میں تمہارا ذکر کروں گا اب یہ دو لفظ جو ہیں اس کا ترجمہ جب ہم نے پڑھا تو اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی تو ہمارے ذہن جو ہے وہ آج ذاق مطلب یہ بات ہماری سمجھ سے ہمارے ذہنوں سے ہمارے علم سے بادہ تر نکلی کہ بار تعلیٰ تو نے تو ہمیں پیدا فرمایا و ماخلق دن جنادین صاح اللہ علیہ انسانوں کو جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا کہ فرض کرو نہیں کیمرے بدو تم میرا ذکر کرو یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے کہ ہم پیدا ہی ذکر کے لیے کیے گئے کہ ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے تو بدلے میں بار تعالیٰ نے فرمایا کہ از قرکم میں تو باری تعلیٰ یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ تو ہمارا ذکر کیسے کرے گا تو پھر اولیاء کرام فکائے و ظام بڑے بڑے دانشوروں نے مفسرین قرآن نے قلم اٹھائے اور لکھا کہ اس آئے مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے بندے جب تک تو زندہ ہے جب تک تیرے جسم میں جان موجود ہے تب تک تو میرا ذکر کر تو اس دنیا سے چلا جائے گا تیرا جسم مردہ ہو جائے گا تو زمین کے اندر چلا جائے گا اب تیرا ذکر جو ہے وہ مقید ہے ایک ٹائم پیریڈ ہے کہ جب سے پیدا ہوگا مرنے تک تمہیں میرا ذکر کرنا ہے یہ رب تعالیٰ فرماتا ہے تو بندے کا ذکر کرنا جو ہے یہ مقید ہو گیا تو بدلے میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارا ذکر کروں گا تو ہم تو رب کا ذکر کر رہے ہیں تو بدلے میں ہمارا ذکر کیسے ہوگا وہ رب تعالیٰ نے یہ فرمایا اس آیہ مبارکہ میں جس کا مفہوم ہے کہ تو رب کا ذکر کرتا رہے لوگوں کے دلوں میں ان کی زبان پر تیرے جانے کے بعد بھی تیرا ذکر کروانا میں رب کا کام ہے جیسے آج اولیاء ازام کی مزارات ہیں ہزار سال گزر چکے ہیں دادا صاحب ایک ہزار سال ابھی عرص بھی آ گیا لیکن آج بھی اپنے شہر لاہور کے بچے بچے کو پتہ ہے کہ دادا صاحب کا مزار کی طرح ان کا عرس قریب آ گیا وجہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس آئے مبارکہ کے مفہوم کو سمجھ کر اپنی زندگی گزاری کہ ہم رب تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے اور بدلے میں ہمارے جانے کے بعد بھی رب تعالیٰ اپنے بندوں کی زبان پر ہمارا ذکر جاری رکھے گا تو یہ مفہوم ہے کہ میں تیرا ذکر کروں گا اگرچہ تو میرا کرے تو پھر سوال ہوا کہ بار تعالیٰ اب ذکر کب سے کب تک کرنا ہے ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ایک قید ہوتی ہے ایک لمٹ ہوتی ہے کہ یہاں سے یہاں تک یہ کام کریں تو یہاں پر بھی اس سے بھی بڑا انعام ربتعیٰ نے ارشاد فرما دیا رب تعلیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے پیدا ہونے سے مرنے تک میرا ذکر کرنا تیرا کام ہے رہتی دنیا تک تمام لوگوں کی زبانوں پر تمام پرندوں کی زبانوں پر تمام चरिंदों کی زبانوں پر تیرا ذکر جاری رکھنا میں رب کا کہا گیا تو مطلب ہمارے ذکر کی قید ہے کہ ہم نے یہاں سے یہاں تک کرنا ہے لیکن جو رب تھا نا ہمارا ذکر کروائے گا اس کی کوئی قید نہیں ہے تو میرے بھائیو, اتنا بڑا انام اور بس یہ نہیں ہے کہ یہ باتیں صرف اولیاء کرام تک ہیں انہوں نے بھی رب تعلیٰ کو منایا ہے وہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے لیکن ان کا دل پاک ہوا صاف ہوا رب تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پسند فرما لیا تو ہم بھی کوشش کریں اگر ہمارے دل پاک ہو جائیں صاف ہو جائیں ذکر اللہ میں مشغول ہو جائے پھر ہم بھی بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں یہ ایک روایت ملتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت مصالحِ علیہ و سلام آپ بیٹھے ایک مائی صاحبہ آئی اور آ کر عرض کرنے لگی کہ اے رب کے کلیم سنا ہے کہ آپ رب سے بلا واسطہ کلام کر دے گا مطلب درمیان میں کوئی واسطہ کوئی کنیکشن نہیں ہوتا ڈریکٹ آپ کا کلام ہوتا ہے تو ذرا مہربانی فرمائیں میری اولاد کوئی نہیں تو آپ رب کی بارگاہ میں التجا کیجئے میری یہ عرضی پیش کیجئے کہ باری تعالی مجھے اولاد جیسی نعمت سے نواز دیں تو حضرت موس علیہ صلاحت وسلام نے فریاد سنی رب کی بارگاہ میں پہنچے تو عرض کی کہ اے باری تعالی تعالیٰ تیری بندی ہے اولاد کی بڑی خواہش مند ہے تو رب تعالی نے فرمایا کہ اس کی قسمت میں اولاد ہے ہی نہیں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 تو آپ دعا فرما دیں شاید اللہ تعالیٰ آپ نے سنیں تو اس مجذوب نے ہاتھ اٹھائے چلو او مائی صاحبہ ٹھیک سال بعد بچہ لے کے حضرت مُصلِ سلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ اے رب کے کلیم دیکھی اللہ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازا حضرت مُصلِ علیہ و سلام رب طالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا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 اور یہاں سے جسم کا حصہ کاٹ لیا تھوڑا آگے چلے آواز لگائی کہ اللہ کے نیک بندے بات سنتے جاؤ تو نے یہاں سے ماسک کاٹا ہو سکتا ہے رب تعالی نے ادھر کا مانگا ہو تو یہاں سے کاٹ لے یہاں سے بھی کاٹا پھر چلیں پھر آواز لگائی اور اللہ کے نیک بندے بات سنتا جاؤ ہو سکتا ہے رب تعالی نے دل والی سائڈ کا حصہ مانگا اور تو یہاں کا لے کے جا رہا ہے یہاں سے بھی کاٹ غرض اس نے کرتے کرتے جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے نا کاٹ کے رب دالہ کے نام پہ دیکھ لیا حضرت موس علیہ صلاحۃۃ وسلم دیکھ کر بڑا پریشان ہوئے اور پھر رب دالہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایموسا دیکھا عام لوگوں میں اور میرے خاص لوگوں میں فرق کیا ہے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 اپنا کنیکشن اپنا عشق اور اپنی محبت اس ذات کے ساتھ جڑے جو بے وفا دلیا. دنیا بے وفا ہے دنیا بے وفا ہے اس کی آواز تھوڑی بڑھا دے اس کی آواز کم ہے دنیا بے وفا ہے تو اس ذات کے ساتھ اگر ہمارا کنیکشن ہو جائے اگر ادھر ہماری لو لگ جائے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 وہ لے کر منہ باہر کرتی ہے اور کہتی ہے حضور یہ لیں یہ آپ کی سوئی ہے کہ مامو جان بڑے حیران ہوئے تو پھر وہاں پر آپ نے ان کے سوال کا جواب دیا کہ مامو جان ذرا بتائیں زندگی وہ اچھی تھی یا یہ اچھی ہے وہاں پر دربار میں جب ہوتا تھا وہاں پر میرے نوکر چا کر میری عزت کرتے تھے میرے پیسے کی وجہ سے میری دولت کی وجہ سے میرے روگ کی وجہ سے میرے دبدبا میرا وحشت جو تھی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 جانا تو ہر بندے نے کہا کیوں نہ زندگی کو اس طرح گزارا جائے جس طرح اللہ کے نیک بندے گزار کے گئے اور آج تک ان کا نام جو ہے نا بچے بچے کی زبان پر ہے اب دیکھیں نا ہماری تیسری پیڑھی چوتھی پیڑھی دادا پردادا اس سے آگے ہمیں نام نہیں پتہ ہمارے بچے کو کھڑا کرے نا اس سے پوچھیں کہ اپنا پردادے کا نام ہوتا نہیں پتا ہوگا قبریں بھی نہیں ہیں یاد ختم ہو گئی ہے دادا پر دادا جن کے ساتھ خون کا رشتہ ہے جن کے بغیر ایک سیکنڈ ہی لے سکتے تھے مرنے کے بعد سب بھول گئے اب خونی رشتہ بھول گئے لیکن دادا صاحب کے ساتھ اولیاء کرام کے ساتھ ہم میں سے کسی کا خونی رشتہ ہے نہیں ہے کیا ہے روحانی رشتہ ہے تو اگر ہماری زندگی رب تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہوگی چاہے ہمارا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ ہے نہیں ہے رب تعلیٰ فرماتا ہے کہ رہتی دنیا تک لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کو پیدا کرنا اور ان کی زبانوں پر تیرا ذکر کروانا میں رب کا کام لگا بس تو اپنے آپ کو میرے حوالے کر تو اپنے آپ کو میرے سپرد کر اس کے بعد وارے نہیں آ رہے ہیں اس کے بعد یہ جہاں بھی تیرا ہے اور وہ جہاں بھی تیرا ہے پھر تو آرڈر لگاتا جا ٹھیک ہے نا جی تو حضرت یہ ولی جو ہے اس کو ہماری زبان میں اگر دیکھا جائے تو بولتے ہیں دوست ولی ہماری زبان میں اردو زبان میں اس کو بولا جائے گا دوست مطلب ہم سے پیار محبت کرنے والے اور ان کی محبت ان کا پیار جو हमारे وہ ہمارے होता نہیں ہوتا وہ رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے اور بزرگوں کے واقعات ہیں اور ان کے احوال ہیں جو کچھ بھی ہے حضرت وہ ہمیں جو سنائے جاتے ہیں ہمیں جو بتائے جاتے ہیں وہ اس لیے کہ ان سے کچھ سبق حاصل کریں سکندر کتنا بڑا نام تھا بادشاہ کچھ نہیں پتا جہانگیر کتنا بڑا بادشاہ تھا چھوٹی سی جگہ ملی ہے یہ شاہی قلعہ دیکھیں کتنا عیاش ہوتا تھا یہ بادشاہ خبر بھی نہیں پتا کدھر ہے لیکن جنہوں نے رب سے محبت کی ہے جنہوں نے رب سے لو لگائی ہے چاہے وہ سندھ میں بیٹھے ہوں چاہے وہ ہند میں بیٹھے ہو رب تعالیٰ فرماتا پوری دنیا میں تیرا نام بجے گا حض از کرکم تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا تو یہ ولی جو ہوتے ہیں نا جی حضرت یہ ہمارے دلوں پر حکومت کرتے ہیں اور یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے آج حضرت جی ہر بندہ ہر بندہ جو ہے اپنی زبان پہ چھری لیے پھرتا ہے ہمارے اعمال ہمارا اٹھنا بیٹھنا اپنے بھائیوں کے لیے ایسا ہے کہ حضرت جو کام پہلے سانپ کیا کرتے تھے نا? نا وہی کام انسان کر رہے ہیں ایک دوسرے کو کاٹنا ایک دوسرے کی عزت اچھالنا اس کو بے عزت کرنا اس کو ذلیل کرنا اس کو رسوا کرنا یہ ہم سب لوگوں کا پیشہ بن چکا ہے اور ہم نے دنیا کو ہی اپنا سب کچھ مانا تبھی ہم ایسے کریں اگر ہم دنیا کی بجائے اپنی آخرت کو مانیں کہ آخرت سب کچھ ہے تو پھر معاملہ اچھا ہے یہ ایک واقعہ ملتا ہے حضرت جنید بغدادی نام سنا ہے آپ نے حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ تعالی علیہ آپ کی بڑی کرامات ہیں آپ پانی پہ مسلح بچھا کے نمازیں پڑھا کرتے تھے یہ آپ کی شان ہے لیکن ایک دن کیا ہوا کہ آپ اپنے حجرہ مبارک میں بیٹھے اور آپ کے ساتھ آپ کا ایک خلیفہ جو رات دن آپ کی خدمت کیا کرتا تھا اس نے آپ کے پاس بیٹھنا آپ کی خدمت کرنا آپ کے کام کرنا اس کی سارے دن کا ساری زندگی کا مشغلہ یہ تھا تو ایک دن کیا ہوا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیٹھے تصوی کر رہے ہیں ایک عورت آئی مسلمان بھی نہیں ہے ہندو عورت ہے آئی اور آ کر کہنے لگی کہ بابا جی بچے میرے بڑے بھوکے ہیں اور انہوں نے آج فرمائش کی کہ اماں آج نہ ہمیں پکوڑے بنا کے کھلاؤ تو میں نے پکوڑے بنائے لیکن میری خواہش یہ تھی میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میرے بچے بعد میں کھائیں پہلے اس پلیٹ میں سے آپ کچھ کھائیں میری یہ چاہت تھی کہ میں یہ پکوڑے جو ہے نا آپ کے پاس لے کر آئی ہوں مہربانی فرمائیے تھوڑا سا آپ تناول کر لیں پھر اس کے بعد جو ہے نا میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گی تو آپ نے ایک پکوڑا اٹھایا تناول فرما دیا تو آپ کا جو خلیفہ بیٹھا تھا وہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا حضور آپ کا آج روزہ نہیں تھا آپ کا آج روزہ نہیں تھا میں نے خود آپ کا روزہ رکھوایا صبح شہری ٹائم اٹھے میں نے خود آپ کو شہری کا لنگر لے آ کے دیکھا آپ نے روزہ رکھا ہے آپ کو یاد نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر مان لیں کہ ہاں مجھے یا کہ میرا روزہ ہے اور مجھے سب کچھ یاد تھا تو پھر وہ مرید پوچھنے لگا سب کچھ یاد ہونے کے باوجود بھی آپ نے روزہ توڑ دیا اور مسلمان بھی نہیں ایک ہندو عورت کے کہنے پر آپ نے پکوڑا کھا لیا تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آگے سے جو جواب دیا نا اگر وہ ہمارے دل میں بیٹھ جائے اگر وہ ہمیں سمجھ آ جائے آج انسان انسان کو سانپ کی طرح سے نا تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ آگے سے فرمانے لگے کہ اللہ کے نیک بندے میرا آج نفلی روزہ تھا میں نے آج نفلی روزہ رکھا تھا اب یہ عورت جو ہندو عورت تھی یہ بڑے پیار اور محبت کے ساتھ دل سے میرے لیے پکوڑے لے کر آئے تھی اب نفلی روزہ جو ہے اگر میں نے آج اس کو توڑ دیا ہے تو اس کی قضا میں کل کر سکتا ہوں نفلی روزہ ہے آج توڑ دیا کل قضا ہو جائے گی مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا اتنے روزے رکھوں گا کچھ بھی کروں گا ہو جائے گا سب کچھ لیکن یہ جو عورت اتنی محبت کے ساتھ اپنے بچوں کو گھر بھوکھا بٹھا کے میرے لیے لے کے آئی کہ پہلے آپ کھائیں گے پھر میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گی اگر میں روزے کو سامنے رکھتا اور اس کو کہتا کہ میرا آج روزہ ہے اگر اس کا دل ٹوٹ جاتا روزے کی قضا تو ہے اگر دل ٹوٹ جاتا تو اس کی قضا کون کرتا اگر دل ٹوٹ جاتا تو اس کی قضا کون کرتا روزہ تو قضا ہو جائے گا تو حضرت صاحب مال و دولت یہ بڑی بڑی بلڈنگیں یہ اچھا نام اچھی سوسائٹی اچھا بزنس یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں اگر ہم سے کسی کا جانے انجانے میں دل ٹوٹ گیا حضرت اس کی معافی نہیں ہے اس کی سخت پکڑ ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا میرے حق جو ہیں بندے پہ ہو سکتا ہے میں معاف کر دوں لیکن حقوق العباد جو ہیں جو میرے بندوں کے حق بندوں پر ہیں یہ میں معاف نہیں کروں گا اگر کسی کا دل دکھایا ہے جب تک اس سے معافی نہیں مانگتا جب تک وہ تجھے معاف نہیں کرتا تو جتنا بڑا حاضی ہے تو جتنا بڑا پرہیزگار متقل ہے تو جتنا بڑا ولی ہے تو جنت نہیں جا سکتا جب تک جس کا ت نے دل دکھایا وہ تجھے معاف نہ کر دے حضرت یہ چھوٹی بات ہے اور دل دکھانے میں سب سے لو لیول کا جو درجہ ہے نا سب سے لو لیول جو ہے وہ یہ ہے کہ آتے جاتے کسی کو کہتے ہیں یار تیرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں آپ نے اس کا دل دکھایا کسی کے گھر کھانا کھانے کے تو آپ نے بولا کھانا اچھا نہیں بنا ہوا تھا اس کا دل دکھایا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم نوٹ نہیں کرتے ہم جناب دس دس لاکھ کا آج کر کے آ جائیں گے ہم غریب بچیوں کو جہیز کا پیکج دے دیں گے بڑے کام ہم کریں گے بڑے فلاحی کام کریں گے لیکن یہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہم درگزر کر جاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا پکڑ ان سے ہو جاتی ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے جو معاملے ہیں نا ان کو درست کریں گے تو بڑے معاملات خود بخود اچھے ہو جائیں گے رب تعالیٰ کو ہمارے ماتھے کا مہراب نہیں چاہیے رب تعالیٰ کو الحاج نہیں چاہیے رب تعالیٰ کو بڑے علامہ فہامہ نہیں چاہیے رب تعالیٰ کو پانچ وقت کے نمازی نہیں چاہیے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا حضرت بندے بڑے لگے پھرتے ہیں بڑی دنیا لگے پھرتے گئے لیکن رب کا بندہ وہ ہے جو رب کے بندوں سے محبت کرتا ہے اپنی محبت ذرا اسے حساب سے رکھیں اور کسی ولی کامل کے لڑ لگ جائیں تو پھر وہ وہ کام بھی ہمارے ہو جائیں گے جو ہم نے سوچ رکھیں کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ رب کے قریب ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کام کرتے ہیں لیکن وہ رب کے قریب گئے آپ کو بھی تو پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا عمل کیے ہوئے تنہائی میں اگر بیٹھے ہیں تو ہم کیا کیا نہیں کرتے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 اتنا عظیت ناک ہوگا جب ہمارا سب کچھ کھل کے ہمارے سامنے آ جائے گا دنیا کے کیمروں سے تو ڈر جاتے ہو وہ ڈیلیٹ بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو اوپر کیمرہ لگا ہو نا اس میں سے کچھ نہیں ڈیلیٹ ہونا سب کچھ دکھا دیں تو ساحل اللہ والوں کے لڑ لگے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے پہنچا اور جا کر عرض کی کہ بلا غائب ہو گیا اور آج تک نہیں ملا کچھ مہربانی فرمائے تو پیر صاحب خاموش ہو گئے تو وہ مرید جو تھا نا وہ مرید بھی بہت, <تصفح> بہت <تصفح>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 لیکن اس نے یہ سوچا کہ غساخی نہ ہو جائے بے ادبی نہ ہو جائے تو اس نے بعد کو اپنے اندر دفن کر دیا اور پیر صاحب کا سر جو ہے نا وہ بال اتار رہا ہے آدھے سر سے بال اتارے نیچے سے جسم نکل آیا سر کا جو ہے نا وہ جسم کا حصہ نکل آیا وہ رو رہا تھا تو ایک آنسو کا قطرہ جو ہے حضرت شاہ سلیمان توسیفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر انور پر گر گیا پیچھے دیکھا یار کیوں روتا ہے پتہ تو سب تھا تو پوچھنے لگے کہ کیوں روتا گیا کیا مسئلہ گیا کہنے لگا کہ بابا جی کبلا گستاخی معاف ہو اٹھارہ سال پہلے ایک التجا تھی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 دوڑ کے سامنے ان کی سپیڈ کے سامنے ہماری کیا ہے اس نے بڑی دوڑ لگائی کہ میں پہلے پہنچوں لیکن کیا ہوا گھر جا کے دیکھا نا تو بڑا ہجوم لگا ہوا ہے چھتوں پہ عورت گئے گلی میں بندے گئے عجیب سا سماں ہے تو پوچھنے لگے ارے یہ کیا معاملہ ہوا ابھی تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا تو سب نے بتایا کہ پتہ نہیں ایک نوجوان کڑیل سا لڑکا ہے گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا وہ تیرے صحن میں بیٹھا ہوا ہے بڑا ہی خوبصورت ہے بڑا ہی خوبصورت ہے نظریں ہٹانے کا دل ہی نہیں کرتا ہم دیکھنے آئے ہیں کہ بھلا وہ ہے کون اس نے بندوں کو ہٹایا سفید چیرتا ہوا گھر گیا پھر باپ اور بیٹے کی محبت خون آج تو سفید تو تھے اس وقت محبت تھی باپ نے بیٹے کو کھینچا بیٹے نے باپ کو کھینچا محبت تھی. ایک دوسرے کو گلے لگایا خوب روئے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 مجھے پتہ چلا کہ میں اپنے گھر میں پہنچا ہوا تو وہ جو نائی تھا وہ کہنے لگا کہ اگر وہ بزرگ تجھے دکھاؤ تو پہچان لے گا کہنے لگا جی نورانیاں ہی بڑی تھی اگر کروڑوں کے مجمے بھی کھڑے ہو نا تو پہچان لوں گا کہ یہ بابا جی جو مجھے وہاں سے لے کر آئے لیکن وہ بچہ کہنے لگا ان کی ایک نشانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ بابا جی جو مجھے وہاں سے پکڑ کے یہاں پر چھوڑ کر گئے ہیں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 کپڑے اتار کے بیٹھ جائیں بڑے بڑے بال کر لیں حضرت جی کوئی ایک ایسی حرکت کر لیں یہ جی, جی پیر صاحب ہے شریعت سے ہٹ کر کوئی بندہ پیر بن نہیں سکتا یہ رہبر شریعت پیر تریقت یہ رہبر کشریت کیسا ہے جس کی اپنی داڑھی نہیں ہے جس کا ظاہری حلیہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یار اللہ اور اس کے رسول کے کوئی بات ہے ہی نہیں تو یہ پیر کیسا پیر وہ ہوتا ہے ولی کامل وہ ہوتا ہے جس کو دیکھیں تو رب یاد آ جائے جس کو دیکھیں تو اپنے اندر بندہ شرمندہ ہو جائے کہ یار اتنا گناہ کر بیٹھا ہوں ان پیروں کے ہوتے ہوئے اور وہ پیر ایک نگاہ کریں تو دل کی دنیا بدل گناہ گار ہو اور تہجد گزار بن جائے میرے بھائیوں اگر رب کے ساتھ لا لگے گی نا میں نے یہ بات شروع میں بھی کی تھی کہ رب تعالیٰ دنیا کو لا کے تیرے قدموں میں پھینک دے گا تو رب کے ساتھ محبت کر بس یہ آخری بات ہے بالکل مختصر کروں گا میں آپ کی دن جوئی کے لیے کہ ایک بادشاہ تھے بڑے نا شوخ مزاج تھے ادیب تھے علماء بھی رکھے ہوئے تھے اور شاعر بھی رکھے ہوئے تھے بہت سارے فنی لوگ رکھے ہوئے تھے ہر روز علیحدہ علیحدہ محفل رکھتے ساتھ ہی انہوں نے ایک بندہ رکھا ہوا تھا جو روپ بدلتا تھا ہر روز بادشاہ کو نا انٹرٹین جیسے کہتا نا کہ ہر روز ان کو نا باتوں میں لگاتا ان کو خوش کرتا روپ بدلنا ان کو ہر روز بحرو یا روپ بدل کے آتا بادشاہ پہچان لیتا اور جا یا تو تو اپنا ہی بندہ ہے ہر روز روح بدل کے آتا اور جا یار اپنا ہی بندہ ہے تو, تو مطلب کامیاب نہ ہوتا ایک دن اس کو خوف آیا کہ یار اگر ایسے چلتا رہا بادشاہ سلامت ہر روز مجھے پہچانتا رہا تو کہیں میری نوکری نہ ختم ہو جائے میرے بچوں کا سارا کچھ ادھر سے چل رہا ہے تو اس نے ایک دن دل میں خیال کیا اور بادشاہ کو کہنے لگا بادشاہ سلامت اگر جان کے امان پاؤں تو ایک اجازت چاہیے پانچ نے کہا جی ٹھیک ہے کیا بات ہے کہنے لگے جی مجھے ایک ہفتے کا ٹائم دے یا ایک مہینے کا ٹائم دے میں روپ بدلوں گا اور اگر اس بار آپ نے مجھے پہچان لیا تو میرا کہا ٹھیک ہے جی وہ بندہ جو بہروپیہ تھا اس نے حضرت جی ایک مہینہ پوش ہو کے اپنے آپ کو چھپا لیا مہینے بعد پتہ تو اس کو سب تھا دربار کے سارے معاملات جانتے ہے کہ لوگ کہاں سے آتے ہیں کہاں سے جاتے ہیں شہر کا ایک مخصوص دروازہ تھا جہاں سے ہر بندے کا آنا جانا تھا تو وہ بہروپیا جو تھا ایک منہ گزرنے کے بعد روپ بدل کے پکڑ باندھ کے جبا پبا پہن کے نہ اسے راستہ اور تصویر پکڑی ہوئی ہے کری جانا پراپر ذکر جاری ہے بعد پھیلتے پھیلتے پھیلتے بند ہے تو لوگ جیسے جاتے ہیں پیروں کے پاس کبھی کوئی تبرک کبھی کوئی تبرک کبھی کوئی تبرک وہ عورتیں آتی مرد آتی کبھی کوئی چیز لے کے جا رہے ہیں تین دن بعد دیکھتے ہیں تو چیز ویسی کی ویسی بڑھی ہے وہ حضرت صاحب کسی چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہے تو بات پھیلتے پھیلتے نا بادشاہ وقت تک پہنچے کہ ایک رب کا نیک بندہ ہے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا رہا بس ہر وقت اللہ اللہ کری جا رہا ہے اوپر ہی نہیں دیکھتا